Ahoj, David, EU Tak Tentokrát neběžím. A místo toho vycházím pěšky z chaty svatého Jiří na Šeráku. A plán je tři dny směrem k domovu. Původně jsem to chtěl běžet, ale vzhledem k tomu, že mám rýmičku, tak jsem se nakonec rozhodl, že radši půjdu pěšky. Aby se to náhodou nějak nerozjelo víc. No a každopádně ta trasa má nějakých 170 km. Takže asi to, uběhl bych to, ale asi to neujdu. Tak uvidíme, kam dojdu. Mám na to tři dny. První část cesty necelých 30 km bude po jeseňském hřebení, takže půdu okolo pradědu, nevyběhnu nahoru na pradět, ale půjdu okolo pradědu, ovčárny, na a, jelení studánku a potom jdu dolů do sedla na skřídku a, a tam to, to bude už potom jednodušší. a ten začátek je trošku drsnější, než jsem předpokládal. Hrozně chčí ale fakt hodně. Už mám mokré celý nohy. Hned za červenohorským sedlem se ta obločnost nějak zázračně protrhala a teď dokonce vysvětlo i sluníčko. Tak to začíná být veselější. Teď už to půjde. V některé hodinách chůze jsem si dal na ovčárně přestávku, dal jsem si něco k jídlu, vysušil nohy, vyměnil ponožky a teď už zase šlapu dál, pohřebení směrem ke skřítku. Ještě mi zbývá nějakých 6-7 km pohřebení a jsou tady celkem mlhy, ale naštěstí to znám tu cestu, takže se nikdy neztratím. Tak a už začínám klesat dolů na ztracený kameny a potom na skřítek. Užel se prší, ale oproti tomu ráno je to naprostá pohoda. Teďka jenom tak jako je mě krápe. Blížím se do místa, kde by mohli mít sucho, teplo a pivo. Tak uvidíme, jestli mají otevříno. Povedlo se to. Hospůdka byla otevřená. Dal jsem si pivečko. výborné jídlo. To se to teďka pošlape. Je jej. jej. V nohách mám dneska už něco přes 40 km, ale našel jsem si turistický přístřešek na Spaní, který je ještě asi 17 km od suď. takže musím pořád ještě šlapat a když všechno půjde správně, tak bych tam měl být někdy kolem 10. večer. Povedlo se mi ujít 50 km do tmy. To je super, ještě mi zbývá nějakých 7 kilometrů dneska, ale to spaní bude divoký. Pořád chči teďka čím dál tím víc a zase jsem celý mokrý. Tak mám 54 kilometrů. No, každopádně se asi ozvu až ráno, takže dobrou noc. Dneska to vypadá, že se to počasí vyvedlo trochu líp než včera. Šlapu dneska už přes dvě hodiny a mám něco kolem deseti kilometrů. ale je to trošku hůř, protože mě bolí nohy, ale zatím to zvládám. No a za dvě hodinky mě čeká v oběd v lošticích a potom někdy kolem čtvrtý, možná zhruba okolo čtvrtý, se dostanu do té svojí hospudky, na kterou se hrozně těším a tam si dám minimálně pivko nebo dvě. No a pak uvidíme, kam do večera dojdu. Tak nevím, včera jsem nadával na déšť, ale celý den sluníčko a vedro taky není úplně výhra. Ještě 4,5 km do hospody. Táma na kopci to je, ale bude ta fuška se tam dostat. Doufám, že o hospódce nikdo bude a že jsem ten kopec nešlapal darmo. To by mě fakt mrzelo. To je Marek, pivo mu chutná ne, ne. Já jsem Mareka, a to jsem já mě taky. <laughs> Ale tebe jsem tady nečekal, to fakt dvěta? že ne. No já jdu náhodou kolem. Tak jsem si myslel, že dám dvě piva a povalím dál, tak to úplně nevyšlo. Zůstal jsem tady až do druhého dne, takže teďka je 10 ráno. Já jsem se konečně pobalil a šlapu dál. Domů to mám pořád nějakých 58km, ale to za dnešek nedám docela určitě, takže musím vymyslet, jak to zkrátit, abych se ještě nějak jako včas a rozumně dostal domů, protože zítra budu zastáván do práce. Jak tady teď tak pochodu, tak si říkám, že bych vám měl říct taky něco moudrýho, ale ta hlava je po včeričku tak vygumovaná, že tam nic moudrýho není. to chvíli, Je něco po čtvrtý odpoledne a domů dneska už určitě nedojdu. Takže jsem si říkal, že dojdu do Letovic, což je ještě asi nějakých 9 km. Tam sednu na vlak, protože tam toť mám asi nejjednodušší spojení domů. A těch posledních 30 km si asi nechám na nikdy jindy. Zase jsem se nechal nachytat. Na mapy.cz jsem si našel trasu a zvolil jsem takovou tu možnost rychlá, tam jsou dvě, že jo, turistická nebo rychlá, tak jsem si vybral tu rychlou. No a teď mi to protáhlo takovým ostružením prostě lesním bordelem. Ona tam byla v náznaku nějaká cesta, ale takových 10 let nepoužívaná, už zarostená a fakt to bylo celkem drsný. za tou dědinou už jsou letovice, čeká mě ještě nějaký 2-3 km po polích celkem nutná nezáživná cesta, ale každopádně, já jsem si to užil, takže doufám, že se vám to líbilo taky, a jestli jo, tak mi dejte lajka, nezapomeňte odebírat můj kanál, no a na viděnou zase u nějakého dalšího videa, takže zatím ahoj.